У центральному книгосховищі обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка лежать на підлозі книги російською мовою. Їх тут двісті. Знесли книги до сховища два тижні тому, розповідає завідуюча відділом збереження та реставрації фондів бібліотеки Оксана Косюк. На стелажах у книгосховищі література також російською мовою. Ну, переважно російська література, діти зараз не читають російськомовної літератури, запитують нашу українську літературу. Оксана Косюк каже, тут переважно книги російських авторів 19-го, 20-го століття. Є і класичні твори та сучасні. Роки видавниць переважно 80-х. Є сучасні, є сучасні, які ну, ось були ось і Донцово, сучасна і там نيзанські у нас були що діти читали, Є іванов там що діти читали Вільмонт. Забрали із вільного доступу книги російською мовою, бо на них впав попит. Також Національна бібліотека України для дітей ставила завдання розробити критерії щодо вилучення таких книг із фондів, розповідає директорка обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка Валентина Черноус. З приводу того, щоб з відкритого доступу забрати російську літературу, це ми вирішили самі і працівники, навіть і для дітей молодшого шкільного віку, ми прибрали її повністю, якщо є якісь запити такі, то ми можемо видати для людей російськомовних, які прибули до нашого міста. На цих стелажах у вільному доступі стоять книги українською мовою. Тут є твори класичних українських письменників та сучасних, як у твори Андрія Кокотюхи та Світлани Талан, розповідає головна бібліотекарка Ольга. Антонюк раніше бувало таке, що приходять з батьками, і якщо хочуть там книгу якусь російською мовою, то батьки ну як відмовляються від того, Бо дитина не вміє читати російською. За словами Валентини Черноус, в перекладі на українську є російські автори, які входять до шкільної програми. Їх також видають за запитом. Дехто є, це може бути Пушкін, може бути Лєрмонтов, Толстой, Гоголь. Такі твори є українською мовою. У вільному доступі залишають російськомовну літературу, якої немає у перекладів на українську в Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці, розповідає її директорка Катерина Чабан. За її словами це, зазвичай, галузева література, довідкова, підручники та посібники. Зарубіжна література у перекладах та інші видання, які монографії, наукові є російською мовою, галузева медична література. Постійно із фондів бібліотеки вилучають російську, радянську та дореволюційну літературу, каже Катерина Чабан. За останні два роки вилучили 10 тисяч примірників. Питання в тому, що на сьогоднішній день небагато бібліотек мають кошти на придбання літератури. Тому питання двояке. Перше – це очищення фондів від літератури російської мови, друга – заміна її аналогічними книгами. Із 300 тисяч книг, які видавали працівники обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка протягом останнього року, розповідає Валентина Чернуус, 20% були російською. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, вік Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.